У Бердянському районі за програмою «Велике будівництво» відібрані для реалізації чотири проєкти на 3 мільярди 248 мільйонів гривень. Найбільший – капітальний ремонт будинку дитячої та юнацької творчості, сказав начальник відділу економічного розвитку Бердянської районної державної адміністрації Володимир Сенченко. «Хочу сказати, що в Бердянську він приймає близько 400 вихованців, Дуже багато гуртків, ну і саме бачите, це такий радянський постмодерніст. Mm -hmm. да, Бувший треб... Дом піонерів. Да, дом піонерів, який дійсно потребує ну, капітального ремонту. Там mm -hmm. унікальна будова, там ну, на фотосвітленні не дуже видно. Там запланована також і реконструкція куполу, де там знаходиться обсерваторія. У Васильівському районі втілюватимуть у життя один проєкт. Запланована реконструкція та оновлення інфраструктури – стадіону «Старт» в Енергодарі. Він розрахований на 2100 місць індивідуальних посадкових для глядачів. Сплановано, що трибуни будуть захищені навісом тіньовим, а також цей навіс буде захищати від опадів глядачів. І будівництво адміністративно-побутової будівлі, де передбачається будівництво роздягалин з душовими стоалетами, роздягалин для. Маломобільні групи населення, які будуть мати бажання займатися на цьому стадіоні. На під'їзді до стадіону передбачено паркування для тимчасових автомобілів, машиномісця у кількості 90 автомобілів, в тому числі для автобусів». У Пологівському районі до програми велике будівництво відібрали три проекти, сказав голова райдержадміністрації Артур Крупський. Найбільший вартістю 49 мільйонів гривень реконструкція будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи першого-третього ступенів у Гуляйполі. Розрахована школа на 420 учнів, під 52 вчителі. Його площа цього приміщення 6800 50 м квадратних і близько 3 гектар – це територія школи. Що передбачається зробити? Це повна термоанернізація цієї будівлі, це утеплення фундаментів, фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей. Заміна технологічного всього обладнання передбачається також і, відповідно до нових вимог, це там повна модернізація кухні. З 2020 року за програмою «Велике будівництво» в області реалізували 53 соціальних проєкти. З них завершили 19, сказав голова Запорізької облдадміністрації Олександр Старох. Герман Дубінін, Вадим Тимченко – Новини на Суспільному, Запоріжжя.